Jeg søgte ind på DTU Board Education, fordi jeg gerne vil kickstarte min karriere 2.0. Det vil være inden for startup og scale-miljøet, og øh, for at skabe noget netværk og noget viden. I forhold til hvilke værktøjer og færdigheder, jeg har fået fra DTU Board Education, så er det simpelthen den styliste læringsgrupper, jeg jo nogensinde har haft. Og det er fra ja, værktøjer inden for strategi i startup-miljøet, til bare guidance, til ja, do and don'ts, de gode råd for folk, der er der og har været i længe. Godt råd til kommende studerende. Det er bare at gå i gang. Jeg tænker, at det her det er et offset til at være med til at fremme fremtidens danske erhvervsliv.